يهل الفرح شاغلوا الحال الفرح زاهي وطورت في زاهية يا فيصل معرب الجدان شبل الشيوخة الكبارية شبل الشيوخة الكبارية تستاهل المادحة بالكيفان يلي بعونك رهاضية اه يم العريس طبي الميدان شوشي وغني غناوية اه يم العريس طبي الميدان واتبخت رياسنا كل عن يعني أهل الغرب. عكا شيعان أهل البعولة البطولية إلى الأثار تلهاية خواتك نجوم مثال أكوان وطيب وطيب ماريا وختمها والفرح من الزان يلا عسى فرحتك حيا يسعدك ربي مثل الازمان يا طيب الفال والنية يا طيب الفال والنية, والنية شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج مدح